يا مريض من تجريني بأعشر يو وحيد وقفي معي وانا مكسر يا ربيد بألف ار انا مشحر يو معتري انا معتري يا مريض من تجريني بأعشر يو وحيد وقفي معي وانا مكسر ربيت بألفين وانا مسح يا معتري يا انا معتري يا yeah. مسموم تحسي هيك العصا حي جرايي على ظهري الدنيا وقف عليا منو مساج محروق ولا برونساج مبحوص كأني بس شوف حالك والروح بدها في بالتركي انا ميراج مكسور كني سراج ممزوج كني مونتاج يا yeah. شوف شوف مكشوف الدنيا بألوف بشوف الدنيا بصحة حتى لو اني منتوف بحط صحابي برفوف بحط حالي عالروف بشرب وجعي بظروف بس ما عم كلثوم بس ما يغني الوصوف قاعد تم البقرة حس حالي معلوف معلوف ويقطع فيني السيوف خففي خففي خففي حكي يا بي خففي خففي خففي دل لبس ما في شيء ما في شيء ما في شي بهالجياب بس بيبي فيك انا بموت فيك خففي خففي خففي حكي يا بيبي خففي خففي خففي دل لبس تياب ما في شي ما في شي ما في شي بهالشيا بس بيبي بموت فيك انا بموت فيك انا اخر فتره يا بيبي معك عم بتمرمط قبل نعيش معك بتنكت واكل خبز مفرفص وعم جري بكون منيح بكل شي يا بيبي بخوف الكرمه بس انت حسي كني روقي بس تا مصير اتشرمط انا شاب بنقيق مش بغنزي بتقطفي انا لما بحب بحن بجن اوقات بلعبلك فيه احساسك بيبي فهمش شو بقلك حكي ما تفسري انا اذا بتركزي بعيني بطلع شب بتحلمي فيه انا هو الي بتحلمي فيه باحلامك شب حاله مرتب هنا قدامك انا جاي اجيبك خصوصي جاي كرمالك ما بجيب بدالك لا لا ما بجيب بدالك انا هو الي بتحلمي فيه باحلامك شب حاله مرتب هنا قدامك أنا جاي أجيبك خصوصي جاي كرمالك ما أجيب بعد لا لا ما أجيب بعد ذلك خفيفي خفيفي خفيفي حقي يا بيم خفيفي خفيفي خفيفي دل بسديك ما في شيء ما في شيء ما في شيء بيعلجيه بس بيبموت فيك أنا بموت فيك خفيفي خفيفي خفي في حقي يا بيم خفيفي خفيفي خفيفي دل لبس yeah. ما في شيء ما في شيء ما في شيء yeah. بس بابي فيك انا بموت فيك